Da ønsker jeg hjertelig velkommen til dette webinaret som dreier sig alltså om det å tänke struktur og organisering. Og den første vi annonserer här i dag er Paul Sverre Ries. Han er for tiden ressursleder i FIX. Han har tidligere vært direktør for videregående skoler i Oslo og også vært rektor ved Ullern videregående skole. Og Paul, du har en lang, lang fartstid som skoleleder, og du skal få noen minutter innledningsvis nå for å si noe om vad du har gjort og hvilke erfaringer du kan krystallisere for de som hører på om det å lage gode strukturer og organisering for å få til skoleutvikling på skolen. Så da gir jeg ordet til deg. Takk skal du ha, Øystein. Ja, jeg heter altså Paul Ries så er... Ressursledere ved FIX, der jeg særlig jobber med temaene skoleutvikling og skoleledelse i partnerskap med skoler og skoleeire. Og vi har et særlig blikk på hvordan ledelse og utvikling av skolens ulike profesjonsfellesskap kan bidra til økt faglig og sosial læring for eleverne våre. Et profesjonelt læringsfellesskap er gjerne knyttet til skoler der det legges til rette for ulike muligheter for interaksjon mellom lærerne og samtidig fremmer en undersøkelsesorientert praksis. Og det er kanskje særlig rammer og strukturer for nettopp disse interaksjonene jeg skal se si noe i dag, og som da andre skal utdype i, i senere innlegg. Som uh, Øystein sa, jeg har vært rektor i over 16 år, de meste av tiden på Ulleren Virgående Skole, fra 2001 til 2014, uh, og så på Från Virgående Skole i Viken uh, 2015 til 2016, og da helt fram til... Uh, på å si nyttårsskiftet nå, 2021, 20, så hadde jeg ansvar for de videregående skolen i Oslo. Så det er noen erfaringer fra dette ledearbeidet jeg vil dele med dere, og jeg at, håper att det er relevant og viktig i den reformtiden vi er inne i. Og min erfaring er som sagt fra videregående skole, men jeg har jo lært gjennom et langt ledeliv at det å oversette til egen kontext det er viktig. Og jeg hadde et mantra som rektor, og det er at reelle uh, ideer og innspill, og det andra har funnet på, så kan man stjele alt som ikke er veggfast. Men husk å oversette et egen kontekst, uh, og, og tenke, gitt de rammer og forutset den i VIA, hvordan kan jeg bruke dette? Så vi spør altså invitasjonen til webinaret om skolen trenger en ny struktur nå, ved innfilling av LK20, om hva som er gode strukturer for å realisere fagfornyelsen. Jeg tänker at strukturkvalitet og organisasjonsdesign er et spørsmål skoleeire, skoleledere og alle skolens ansatte bør ha på dagsorden som en del av et kontinuerlig arbeid med kvalitetsvurdering og kvalitetsutvikling i og av skolen. Derfor tar dere nå innledningsvis med på en reise bakover i tid. Skolereformer, samfunnsendring i høyt tempo, det er ikke nytt. Det er rammevilkår vi som ledere på ulike nivåer alltid bør ha et våkent blikk på. Ikke minst når det gjelder hvordan vi organiserer skolene, lager rammer og strukturer. I dette innlegg har jeg altså på rektor som skolens överste leder, som sammen med sine medarbeidere vurderer om skolen er godt organisert og har en strukturkvalitet tilpasset de oppgaver som skal løses og utfordringer som kommer. Det handler om å sterke organisatoriske rammer rundt opplæringen, uten en gjennomtenk. Og helhetlig organisering av skolen kan man vanske vanskelig lykkes med oppdraget, både dannelse og utdannelse. Og det har ha gode arenaer og tid til å utvikle skolens ulike profesjonsselskap er helt avgjørende. Ledelse handler jo mye om å skape en skolekultur med solid verdigrunnlag og identitet, tydlig retning og kultur for elevenes læring. Vi skal skape en kultur for kollektiv samhandling og samskaping. Dere har sikkert hørt ordtaket om at kultur spiser struktur til frokost, men det menes vel at det er lite hjelp å ha etablert ulike møtearenaer hvis måten vi har sammen på på disse arenaene verken ganger ansatte eller bidrar til bedre læringsmiljøer og læring for elevene. Dessverre er det også slik at nye strukturtiltak ofte er dårlig svar på skolens utfordringer. Har vi ett problem, så ser det ut at løsningen for ofte blir å opprette en ny rutine eller ett nytt møte. Et eksempel som er ganske ferskt, i en, en stor satsing jeg ledet, så, så eh, var 80% av, av tiltakene gjennom arbeidet strukturtiltak. Så struktur er viktig, eh, men det handler altså om balanse. Gode strukturer og et godt organisasjonsdesign er helt nødvendig for å skape rom for profesjonell utvikling av læring. Uten kollektiv arena og solide rammer rundt opplæringen, så, så lykkes vi ikke. Så kultur og struktur er to sider av samme sak. Uh, og uh, jeg ska prøve så konkretisere dette nå. I 2001 så uh, kom jeg som fersk rektor på en skole uh, på kanten av stupe. Det var en skole som egentlig skulle legges ned. Det var en skole ingen elever ville gå på eller søkte til. Uh, vi brettet opp armene, innførte en rekke endringer, satte i gang bruk av lærersamarbeid, tverrfaglig lærerteam, pedagogisk bruk av EKT, parallelllegger, en rekke strukturelle tiltak. Og 2003 stoppet vi opp etter 2-3 år og, og gjorde en ganske bred undersøkelse av eh, hva hadde denne på en måte innsatten gitt. Og, og resultatet var ganske nedslående. Eh, det viste sig at eh, det jeg trodde alle gjorde, det gjorde noen. Eh, og noen brukte begrepet juletreskole. Altså en skole hvor vi sier at vi gjør ditt og datt og, og er stolt av det, men det er noen som gjør det. Det er hverken bærekraftige strukturer, eller en kultur som er en vi-kultur. Dette er noe vi gjør, og vi har strukturer med. Og en god kollega kom bort til meg og sa at eh, på sånn, eh, i 2001 var vi på kanten av stupet sammen, og nå har vi tatt et langt steg fram. Og la Så eh, her var det å eh, starte et eh, møysommelig arbeid, en involverende prosess. Eh, vi skapte en tydlig retning, og det eh, fanget vi med bokstavnene reise. R stod for eh, et sterkt fokus på resultat av ulike typer. Eh, e stod for elemedvirking, I for IKT-pedagogisk bruk, S for samarbeid, och E for en kontinuerlig evaluering och kvalitetsvurdering av det vi holder på med. Og en slik tydelig retting krever jo et organisasjonssystem som støtter denne reisen. Og fremst av alt måtte vi jobbe for å få mer tid til det som gjelder. Og hva er det? Jo, det vil si eh, mer tid til å jobbe med kjernevirksomheten. For en leder, pedagogisk ledelse. Eh, for en lærer, mer tid til samarbeid, samhandling, skam, samskaping og den kollektive. Og eh, vi har et sterkt fokus på å utvikle medarbeiderne og, og lederne å ha en eh, ledelse av både ledernes læring og lærernes læring tett på praksis. Eh, nu jeg har oppdaget veldig fort, som jeg tror gjelder veldig mange skoler idag dag også, det er det at lederne har ofte uklare roller. Eh, og det gjelder også ned i ulike funksjoner, sånn som kontaktlæreroller, og så videre og så videre. Så eh, det handler om eh, mange ledere som har 360 graders ledelsesansvar. Det er en herlig mix av administrativt arbeid, drivst arbeid, timeplan och annen logistikk, og så litt tid til pedagogisk ledelse. Og det administrativt apparatet får mangelig kompetanse fordi det er veldig mange som roter i den samme grøten. Så ett viktig tiltak som jeg tenker vil være nyttig for mange skoler å ta med sig, det er å tenke og specialisera. Og en modell som jeg har brukt mye i, i min virksomhet er å skille mellom tre typer av vi si, vi si virksomheter på en skole. Det ene kan vi kalle for den pedagogiske kjernvirksomheten. Undervisning, fagutvikling, faglig samarbeid og så videre. Eh, og tenke at det er det som er på en måte kjernvirksomheten og vi må organisere oss godt rundt det. Eh, det utviklet var en modell med et eget eh, pedagogisk lederteam som hadde et særlig eh, ansvar for å organisere og følge opp eh, lærersamarbeid og sørge for en høy kvalitet sammen med lærerne om det. Eh, Ett eh, et faglag og eh, storteam, altså en organisering av lærersamarbeid, eh, hvor vi også fikk de en arbeidstidsnotale med mye tid til samarbeid. Så en god struktur på samarbeidet, mange møtearenaer. Og, og, og tid sammen til å utvikle skolen. Det, det, det, det neste er det vi kan kalle for pedagogiske støtteoppgaver. Altså det handler om alt det som i en videregående skole, der jeg har hatt med utviklet, eksamen, vittnemål, timeplan, fag- og timefordelinger, en rekke undersøkelser. Det er også spesialoppgaver som, i mitt tilfelle, en studieleder ble satt til å lede, og at lederne, avdelingsleder, hadde et et mindre ansvar knyttet til dette, men deltok selvfølgelig i, i arbeidet, med ansvar belagt til en pedagogisk støtteavdeling. Så har vi da det med administrative støtteoppgaver, økonomi, rapportering, personalforvaltning osv. Eh, disse tre eh, virksomhetene griper inn i hverandre, men det er viktig at vi spesialiseres. Å ha 360-graders ansvarsområde er utrolig krevende, og vi trenger altså mer tid og mer specialisering in i de ulike feltene, med et særlig fokus på kjernevirksomheten. Så må man har en møtestruktur som bygger opp under dette, der, der ledeteamet er ett team på de sakene der de er en sidig avhengig av hverandre, og andre saker må løse på mer praktiske måter. Eh ett exempel på, på det är sånt som vikaringkalling som som ju jag ser väldigt många ledare brukar mycket tid på. Eh, det finns väldigt många goda måter att göra det på som, eh, si, som, som andre låt oss en ledare kan ta sig av eh, som ger den samma höga kvaliteten. de eh, de har lärareteam som eh, också har en tydlig inramning. Eh, både en tydlig struktur og en tydelig en av eh, de ulike møtene og hva de er til for, og hva man bruker tid på. Så, så jeg tenker også at det har ha rollebeskrivelser, det var viktig. Det betyr at man rammer inn de ulike rollene. Hva er kjernen i en lederrolle? Hva er kjernen i kontakterrollen? Hva er kjernen, eh, kjernen for, en, for en rådgiver? Eh, min erfaring er at eh, når vi går dypere inn og ser på eh, arbeidet med saker, så er det veldig mange som jobber med de samme sakene. Og det kan både føle til rolleforvirring, til tap på tid. Så rollebeskrivelse er, det er rett og slett å fange inn kjernen i en rolle, og det er en dynamisk beskrivelse. Um, så uh, det å synliggjøre ikke bare vilken tid man ska bruke på samarbeid, det er strukturer og arenaer man har, det med jeg er veldig viktig å få inn i den, i, i den lokale arbeidstidsavtalen. Så det er väldigt tydelig vad vi ska bruke tid på, vilka arenaer vi har, hva er formålet med de arena arenaer og kjernen i det. Og, um, så vil jeg si at i perioden fra da 2003 og fram till 2014, så videreutviklet vi å endre et organisasjonsdesign. Og det handler om å være våken akkurat som nå for det indre og ytre behovende. Og, og, og ta på en måte, på alvor att organisasjonen, det er en, et viktig virkemiddel til å, til å nå stadig nye mål. Sånn avslutningsvis, hvordan gikk dette? Jo, sånn sett i ettertid så, så gikk det ganske godt, både for elevene, for ansatte. Vi ble en såkalt nasjonaldemonstrasjonsskole i 2008. Vi vant HR Norges kompetansepris i, i, i kamp med noen Norges største bedrifter på måten vi drev kompetanseutvikling på, og skolen er nå en del av Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark, altså fullt integrert i en, i en, i en skoleinnovasjon. Og jeg tror grunnlaget ble lagt i en god organisering og en god struktur eh, som rammet inn på en måte det profesjonelle læringsfølelskapet. Så summa summarum, mitt råd er derfor, kom opp på glasstaket, ta time-out fra en hektig skolehverdag, reflekter over om dagens organisering og rammer og strukturer, støtter dere til det dere vil få til sammen. Lykke til! Tusen takk, Paul, og veldig gøy å høre historien din. Jeg har notert en del punkter allerede, og jeg skal bare kort gjengi de før jeg ber om at Cathrine Sandsmark forteller sin historie fra Ski ungdomsskole. Men jeg noterte meg at det er utrolig viktig å vite hva som er kjernevirksomhet i vær rolle på skolen. Og så hadde du tre viktige punkter. Vi må ha pedagogisk kjernevirksomhet, som kanskje er det aller viktigste. Så har vi pedagogiske støtteoppgaver, og så har vi administrative støtteoppgaver. Og disse tre kan være viktig å skille litt mellom, og det er en del av din historie fra altså helt til 2003 og fram til 2014. Vi skal bevege oss nåtid, vi skal bevege oss til dagens skole og vi skal ut til ski. Vi skal til ski ungdomsskole og Cathrine Sandsmark som er rektor der og hun skal si noe om hvordan hun jobber i dag med å møte fagfornyelsen og ikke minst strukturere hvordan det skal være mellom lærerne og lederne på hennes skole. Så da gir jeg ordet til dig vær så god. Jag stan. Eh uh, och tack för att jag får låta dig berätta vår historia här dag. Det är jättegøy att bli spurt om å få få delta med Fix. Det känns väldigt mysigt. Ehm ja, jag är när rektor på Skjungungsskolan och vi i uh, löpt av de siste tre 4 årene så har vi gjort nån grepp knyttat till organisering av timplanen vår och organisering av samarbetstid för lärarna. Ehm um, vi se. Vi är en nå får jag vi er en stor skola. vi har 620 elever, 75 anställda. Men vi er en så kallad si traditionell skola då med 24 klasser, en kontaktlärare. Vi har ikke mange möten om, vi har inte väldigt många möjligheter att vara flexibla på att hålla föredrag eller liksom bruke bruka på en god måte så sånn när vi satt oss reda i 2018 och 2019 eh och så var fackförnigheten förväntad och och skulle kräva oss då hvordan vi tänker att professionsfällskapet vart må ha häva sig på ehm i förståelse av LK20, hurdan vi ska förstå tvärfaglighet, hurdan vi ska forstå vurdering. Så tänkte vi att vi har ikke goda nok arenor ehm för i løpet av dagen til å kunne møtes og ha ro til å forstå hverandres fag og utviklingsmulighetene da, som skulle ligge der. Så vi tok oss et dypdykk i, i det vi hadde planer, og så tenkte vi at vi må på ett landvis annet vis forberede oss da til LK20. Um, vi så at vi hade allt for lite arenaer som lærerne hade tid nok til å sitte sammen, de lærerne var på forskjellig trinn. De hadde undervisning kanskje på åttende trinn og tiende trinn. Uh, selv om de var kontaktlærer og de fokuserte timene sine i en spesifik klasse, uh, så var det ikke mulig for dem å, å finnes noe særlig møtetid, bortsett fra fellestid som vi hade da etter skolen fra 2 til 4. Um, vi såg at för att få till det så måste vi omstrukturera de planen som låg där det skolåret 2018-2019 Hvor det var en mer sån tillfällig placering av lärarna på de olika trinnena. vi hade ikke tagit i bruk ehm liksom det vart som timplan kan være. Eh och var litt var lite sån sudoku-läggning, vi skulle få timplan att gå, opp, vi hade mycket stress den hadde kompetanse der, vi brukte læreren där i stedet for å tenke, liksom, hva ender vi opp med nå for lærerne, for å få rom til å samarbeide. Og jeg som skoleleder, eller skoleledelsen på skolen, hadde jo store forventninger til dette profesjonsfellesskapet. Vi ska møte LK20 på en god måte, vi skal klare å utvikle oss og, og legge til rette. Men jeg hade ikke satt av tida til det. Sånn at nu vi hade hadde to timer fellestid på onsdager, så, så for seg at alt utviklingsarbeid skal foregå, da, det er jo utopisk å få til. Og med så store endringer som jeg opplever at praksisen må endre seg, avkrytta til fagforneelsen, så måtte vi gjøre noe. Og det vil jo også påvirke ansettelsene våre, fordi når vi organiserte oss på nytt, som jeg skal vise dere hvordan den ser ut, så så vi at det var ikke all fagkompetanse som gikk opp i planen vår. Um, så vi har brukt arbeidstidsavtaler og timeplaner nå for å måte, gå ordentlig inn i og se hva det vi trenger av kompetanse. Hvor mange mattelærere trenger vi? Engelsklærere, norsklærere. vilken kombinasjon må de ha i fagene sine for at dette skal gå opp med de nye struktureringene som vi ønsker oss? Um, og da er det sånn at vi har, jo, som jeg viste dere tidligere, over 600 elever, eh, og det utgjør 24 klasser hos oss eh, og de er organisert i lag. Komma 10 AB er da ett lag på Ski og ungdomsskole. Eh, lag har da tre lagslærere, eh, og de dekker fagene norsk samfunnsfag, matematik naturfag engelsk og KRL-e. Eh, det betyr at når vi ansetter lærere nå, så må de ha fagkombinasjoner för att dette ska gå. Så da, hvis du er lagslærer i TIAB, så har du norsk i to klasser, og du har samfunnsvalg i to klasser. Du har matte i to, naturfag i to, engelsk i to og korelle i to. Du på nederste der, så har vi lagt opp til at klassene har to økter i uka med såkalt tredeling. Det betyr at vi lager TIAB, slår sammen og deles opp i treen. Det er ikke i seg selv så veldig spesielt. Mange gjør det, og mange basiskoler gjør det. Vi gjør det også i kunst og hotverk. Men det som er viktig med det, er at vi har gjort det gjennomført på hele skolen, som gjør at lærerne får da som mattelærer, det er fem timer matte i uka i, i en klasse, så har du to klasser, det blir ti timer. Og da med tredeling så får du to ekstra, så det blir tolv. Og det gjør jo at du får mer tid til egne elever. Um, det gör det också enklere på organiseringen av. Det vill säga si att på vart trinn da, så har vi fyra norsklärare, vi har fyra mattelärare, vi har fyra engelsklärare och vi har 12 sammen på skolan. Det är det är väl enkelt, väldigt överskådligt och laglärare, de tre, eh de blir väldigt täppt på varandra men det är også faglärarna som då är de fyra. Så er liksom med fag. Det er klart vi har ikke like mange lærere i praktiske fag, så de kan ikke delta så tett i alle lagene. Eh, praktiske fag, er, fordi jeg er en stor skole, så er jeg heldig. Så jeg har eh, tre kroppsøvingslærere, 100%. Jeg har tre eh, mat- og helselærere, vi har tre kunst- og håndverklærere. Så de tilhører hvert sitt trinn. Um, vi er i gang med et nytt tverrfaglig prosjekt, prosjekt i uke 46-48. Og da er de fordelt på hvert sitt trinn. Eh uh, ute når vi har trinnmöter så de deltar där eh uh, og går tilbake til sitt lagsgruppe da, uh, for videre samarbeid. Hemsång um, er det fordelt eh uh, samarbetstiden då per vecka för sjungungdomsskolan. Eh uh, vi har felles tid onsdagar. Det er 2 timmar där är det ledelsen som ansvarar för det det är typ överordnat uh, arbete kan vara överunderråd det kan vara värdering det kan vara ni av tre ehm um, allt som vi jobber med för att gå till laget samman och dra i samma riktning att hele skolan mötes alltid fälles på onsdagar på torsdagar så är det en timme trinn det är uh, då som jag sa i stad de praktiska fagligen fördelar sig på trinn så de alltid är till stede det er en timme per vecka och då är det tränarekoordinatorerna som leder trännmötena. Vi är tre i länsen försjö ungdomsskolan. Jag är alltid tränansvarig för 10 trinn och så de två inspektörerna fördelar då 8e 9 trinn mellan sig och vi är alltid med i på påsjö ungdomsskolan. Ehm, jag tänker att det är viktig att vi deltar på trännmötena för att vara tätt på og tätt i det som foregår, og hur då samarbetet då på går fra fällestid og ut på trännen. Alle trinnkoordinatorene, det er tre trinnkoordinatorer og ledegruppa, sitter i plangruppe en gang i jukka og legger de liksom, de langsiktige tankene sammen. Så er det også da, en time på torsdager, det er fagsamarbeid. Da er det de fire øh, faglærerne som jeg sa om i stad, de som har matte, norsk og engelsk. De har fast møtetid hver torsdag, øh, en time. Vi har laget en rulleringsplan per semester, sånn at du, du får beskjed om der hvilke fag du ska prioritere den uka, om det er matte da, eller naturfag. Um, for det er jo noen lærere. De eneste lærerne på Ski som går på tvers er språklærerne da, i tillegg til de praktiske fagene. Så er den siste volken med samarbeidstid, som kanskje den som på en måte sier mest om här om hvorfor ble till til, og fordi at dette laget på de tre lærerne som nå dekker seks fag, det är ju en briljant mulighet for de till å jobbe få og tett sammen at de møtekommer disse kravene om tverrfaglighet. Um, Och da var det sån sånn at når vi, så länge vi opererer med tre timers bolker på sin både i fag men også i basisfagene, så vil det åpne seg bolker i løpet av uka, hvor vi sørger for at laget har praktiske fag, for eksempel kunst då är ju laglärarena frigjort eh så sånn de då har lagstid. Så de har to timer timplanlagt varje vecka med lagstid. Och det är akkurat där i den lagstiden som de får den tiden til att jobba med de längre tankarna, de tvärfagliga projekten, eh de jobbar med elevens psykosociala miljö. Ehm de är de er bare på de två klasserna eh uh, jag vet eh um, vi ska få se lite mer på etterpå, men um, jag vet att det den möjligheten då de har till att begränsa antal elever och begränsa fägena sina gör att uh, grundlaget för detta utvecklingsarbete mot knutet att det tvärfagliga temorna uh, eh är mycket bättre rättlagt för dig. Så de er veldig glade for den tiden. Ja, vi har mye bunnet tid knyttet til men detta har utviklet seg sammen med lærerne og sammen med plangrupper. Vi ser att så lenge det er et timeplan fastlagt, så fungerer det. Og da var det at all samarbeidstid er lagt in i lærernes både arbeidstidsavtale, men også i teamplanen. Og fordi vi har de tre timesbolkene, så ville det enten frigjøre tid for basisfaglærerne, eller lagslærerne, eller de praktiske læreren. Så da har de møtetid. Og så må vi sørge for, på onsdagstid og på torsdagstid, passe på at lagslærerne og de praktiske fagene får møtes sammen når de skal ha tverrfaglig prosjektet sammen. Och det en det är en förutsättning att lärarna då inte tillhör flera trinn eh antingen språk og praktiska fag eh för visikt så får vi inte detta till på timplan. Så det er en förutsättning. det det blir väldigt riddigt när man tillhör bare ett trinn och man har långt färre elever att förhålla sig til. Um, og ser vi at det samarbeidet om i vi bruker jordi kan planleggingsverktøy i alle fag, og det at de tre lærerne sitter så tett sammen og utarbeider disse periodeplanene, gjør at lærerne nå har en større forståelse for de andre fagene. Hvilke kjernelementer, kompetansemål, jeg som norsk lærer har mer forståelse for hva matematikkfaget de fordi de sitter så tett på hverandre. Det gjør jo at uh, mulighetene for å klare å lage gode tverrfaglige prosjekter, uh, er mer til stede. Uh, vi slipper den utfordringen med at uh, vi får ikke til å møte oss alle sammen, fordi jeg har undervisning når den var fri, og så videre. Det har vi da, uh, skyr vi av går ved at vi putter det i teamplanen. Uh, og så forventer vi faktisk på sikt um, at dette, den, denne muligheten og det tette samarbeidet gjør at elevene som har målet vårt att vi ska uppleva mer relevans i klassrummet, At vi ska få til den där förflyttningen och i mycket större grad än vi har gjort tidigare. Eh, uh, så jag har egentligen mest lyssnat och snackat om värdering och erfarenheter med det, men det fick äckligt låta i när jag ska bare snacka om strukturerna. Uh, men det är gäjiga ting där i stan. Ehm, <laughs> um, så här lite tillbakemeldingar från anställd. Um, där ser det står här at vi det att det blir tidsplanlagt det är det de understrecker De på ett sätt de i positiv förståndet detta samarbete eh och att vi har lagt allt inom förbundentid vi har inte gått utöver vi har 1.5 timme eh och att det är väldigt tydligt på innehållet då i lagstiden eh vi har gjort evalueringer tillsammans med lärarna vad tänker ni det lagstiden ska bestå av hva er viktig for oss, noen faste punkter, og så ska vi evaluere det nå nærmere jula, og se om vi skal gjøre noen endringer på strukturen innad i lagstiden. Det er veldig spennende, og jeg tänker jo at Sudoku blir egentlig ganske enkelt i forhold til den kabalen du sitter med, når alle disse timene skal passe inn, men det kan vi heller se enda mer enn senere. Spennende også at det skal evaluere dette her etter den første utprøvingen nå i høst. Og så er det også interessant det sant, at man ikke er mer på skolen enn tidligere, bare man får den kabalen til å gå opp først, om man får lagt disse ulike typer planliggende gjennom uka. Så tusen takk Katrine så langt, jeg bare minner om at det i de ulike kanalene våre enten gjennom chat eller Q&A, så kan man altså stille spørsmål, kanskje har du nå enten spørsmål til Paul eller til Cathrine som var inne nå sist, og da går det an å vise hvordan man tenker om det selv, og komme med en kommentar, eventuelt også si noe om vad man ønsker å spørre om senere, for vi skal ha et innslag til, og det er Oddvar Oddberg, som er rektor på Borg videregående skole. Han skal fortelle litt om sin hverdag, og som de fleste vet så er som regel videregående skole enda et hakk vanskeligere sudoku en ungdomsskole. Men det kan du fortelle mer om, Edvard. Jeg gir ordet til dig. Takk for det prøve å få i gang skjermen her. Takk for at vi ble spurt. det er alltid både hyggelig og kan oppleves litt skummelt også det å bli spurt om å delta i et sånt på som det her. Eh, bra. Eh, det er, si grann om Borg videregående skole, det som gjør det litt enklere for oss enn man kanske skulle tro i forhold til videregående er at Borg er en ren yrkesfaglig skole. Det betyr jo at vi ikke har mye av den utfordringen som man har på, på studiespesialiserende, men en del andre ting som på en måte blir viktig i så måte når vi skal tänke nytt, og, og på den måten vi har tenkt det som er dagens tema. Vi har alltså 650 elever og cirka 222 ansatte. Vi starter med noe av det som vi viste fram når vi startet med denne tanken var jo spesielt dette med med profesjonsfellesskapet som på en måte ble vårt utgangspunkt og hvor vi spesielt hadde fokus på dette med med Det jobbet vi veldig mye med allerede høsten, det var vanskelig med høsten 2019. Og så kom det etlertid på våren 2020 som har gjort at noe av Jobbingen rundt dette har jo vært litt mer utfordrende enn det er i hvert fall nå. Men det at lærere og ledere utvikler faglig, pedagogisk, didaktisk og fagdidaktisk i dialog og sammenhandling med kolleger, var en viktig utgangspunkt for oss når vi, vi jobbet med dette, og, og kanske spesielt det nye i LK20 hvor man snakket om lærernes profesjon eh, mer enn eh, lærernes faglig kunnskap. Altså, det å på en måte bygge en profesjon. Eh, videre så gikk vi litt in på vad innebærer det for oss som skole. Eh, og liksom nummer en for oss er at vi kan ikke gjøre alt som tidligere hvis utviklingen er målet. Vi ønsker å sikre strukturer som vi varetar og legge til rette for samarbeid. Eh, og alt samarbeid har som hensikt til å øke læringsutbytte for elevene og at alle fag er like viktig for elevenes progresjon og læringsutbytte. Og der har jeg lyst til å bare eh, stoppe opp litt, det er klart det at i LK 06 så var det ikke noe tvil om at det var en vridning mot at fellesfag, som vi kaller det, altså norsk, engelsk, matematikk, naturfag og så videre, eh, skulle stå litt mer som de kaller det egne fag, eh, mens LK 20 eh, i mye større grad, så som vi opplever det, eh, går in at fellesfag om det ikke skal være støttefag for faga er like viktig i seg selv, men at faga om ikke annet, blir mye mer vinklet inn mot de programfaget som det faktisk skal undervises om. Og det betyr jo at vi på en måte får en sånn specialisering også i fellesfaget, eller i hvert fall en bevissthet runt at fellesfaget skal passe inn i de programfaget vi skal samarbeide med. Det krever jo i enda større grad samarbeid enn det kanskje har hatt før. Det vi landet på, som en måte å få til dette på, var det å lage denne samarbeidsarenaen, og da lade vi den og, og fokuserte den runt det vi kalte klasseteam. Klasseteam er ikke noe dramatisk navnet i det hele og vi har gode erfaringer med klasselærerråd, men vi var veldig bevisste på at vi ønsket ikke å si at vi skulle bruke klasselærerråd mot dette, vi skulle bruke klasseteamene, og klasseteamene er egentlig ikke mer hokus fokus enn alle lærere som har opplegg eller opplæring i en klasse for samarbeid. Så eh, la vi opp en struktur hvor eh, vi skulle ha jevnlig møter i klasseteam. Klasseteam for oss i kan vi ikke ha på ukyldig basis, vi landet på og har fått til i hvert fall to i halvåret, og det er så langt vi har greid å strekke det egentlig, sånn jevnt over, og det kommer jo av at spesielt fellesvakslærere er knyttet opp mot veldig mange klasser, men vi så det som svært viktig å heller ha færre møter hvor alle deltaker, alle lærerne rundt elevene, i den enkle gruppa, fikk vært stede. Dette er bare en, en sak som vi hadde med lærerne, hvor vi bad de på en måte diskutere og gi oss litt tilbakemelding i ulike grupper. Første gang de møttes i disse klassetimer, hvordan skal vi få sammen legge opp undervisningen, for at alle skal få mest mulig ut av opplæringen, hvordan vil det påvirke oss, og vil det endre påvirke praksisen min i klasserommet slas i hver der fikk vi det bakælig på det og som vi også tap med over det sommmerren og unje over på denne ti av somenferire. Utover det så gikke vi in for atå se på hvordan sikkede vi at klasseteam møtenne blir professionelle læringsællesskap. Det gjorde vi, har gjort, og så får jeg se si at dette er jo fortsatt veldig nytt, eh, noen klasser har hatt dette, noen har ikke hatt det enda, eh, noen har det kanskje i morgen og så videre, eh, så at det skal evalueres er jo, eller eh, vil, vil vi ta litt etterhvert, men vi satt opp noen sånn eh, klare krav til dette med å ha profesjonsfellesskap som også skulle være lærende møter, altså dette med at vi satt noen forberedelser, man skal kunne gjøre rede for egen ehm, Fungerer det? Må noe endres? Og kartlegge forhold med enkeltelever. Altså det er jo noe med at man kommer forberedt in i det møtet sammen med de andre man skal jobbe med. Ehm, på selve gjennomføringen så har vi også satt noen ehm, man kan godt kalle det føringer mer enn en at det må være sånn hver gang, men at man i hvert fall prøver å få med noe av dette. Eh, Gi et eksempel på en økt som er god eller art mindre god. Eh, det kan være like mye læring i høre om noe som ikke har fungert som noe som har fungert. Eh, klassetimen går gjennom. Eh, gjennomgang av vurderingssituasjoner i fagene. Det er å dele erfaringer der. Eh, å ta opp enkeltelever er også viktig. Elevenes læring og utvikling er på en måte nøkket vilka punkter är hela vägen och så att man säkerar det med en uppsummering. Men detta allt detta är ju litet för att en god mötesstruktur i de eh, eh som vi önskar ha. Eh, så tog vi en sån uppsummering vad är vi har valt bort för att få till dette? Och ett av de svaren vi fick från en eh, lederkollegiet var at vi har valgt bort å ha hull i og det er jo i og seg ikke så dramatisk, eh, kanske. men det kan nok oppleves litt ulik det også. Vi har nok eh, hatt noen færre, og vil ha noen færre på planen vår, rene fagmøter, også fagmøter der vi møtes og diskuterer det enkelte fag, kan det bli noe mindre. Og så spør vi oss selv om, mister vi noe av oversikten ved at spesielt da fellesvakslærerne blir mye mer knyttet opp mot de ulike programma i større grad enn de har vært før. Men som sagt, det er vi ikke 100% sikre på. Så vi får ta den lite til evalueringen og se hvor vi lander enn på dette. Det var Det. Tusen takk, Edvard. Det var veldig spennende å høre på, og det er jo annerledes på en videregående skole, men det at dere har fulgt på måte viken sin plan ganske godt og satt eleven i sentrum da med et team rundt, er jo også en modell en del andre yrkesfaglig videregående skoler har valgt. Vi i fix har valgt å bruke en sosiolog til å følge oss med på dette, og det er Kristoffer Seltsom-Fogt. Du har jo jobbet noe med ungdom, og kanskje særlig med et ungdomsforskningsperspektiv, og så har du også vært med i Ung i dag-utvalget, som jo leverte i 2019 en NOU, om de likestillingsutfordringene som finnes blant barn og unge. Så vi kan jo godt se si at du er en sosiolog med helt klare erfaringer også fra skolehverdagen. Og nå har vi da hørt Paul Ries sin historie om vad han gjorde som lærer. Og så tänkte vi at vi nå skulle ta og høre hva du har lyttet ut av dette når du også da har hørt på Edward og på Cathrine her i etterkant, så det er ganske åpent jeg stiller til deg, altså vad er det med organiseringen i skolen og, og hvilke muligheter er det man har? Tusen takk skal du ha, og tusen takk for invitasjonen. Som du gjør i annet tider så, så kommer jeg fra et ganske annet sted oppi dette her, fra et brett blikk på altså forskning om samfunnsendringer og hvordan det preger elevene i skolen, særlig de på yrkesfag og sånn, men også i noen grad sånn folk som så jobber i skolen. Og, så, og det som, er, som slår meg litt, det er jo at Ehm um, alltså skole strukturen i skolan debatteras i, i, i samhället så är det ju väldigt ofta med sånt utifrån blickar alltså sett utifrån så, så framstår skolan väldigt detaljstyrt eh, toppstyrt och med väldigt lite handlingsrum för för för eh, vad ska man säga si, bruk og utvikling av demokrati. Um, og jeg har jo for så vidt uh, sunget litt på den melodien uh, uh, selv. En liten sak jeg skrev som heter Kortsiktighetens pris. Ehm um, så det avte så alla så så, så, så det väldigt så det är väldigt lite rum för för i skolan i skoldebatten bara för att börja med att si säga. Så derfor blir jag ju väldigt imponerad när jag hör uh, dessa tingna uh, som, som vi har fått fortalt her. så altså, det är ju verkligen folk så så klara få till kunskapsutveckling på tross av uppenbara logistiska utmaningar. Och den här typen av arbete så det har og så sådan ganske usynige arbede men og så her så sånn esseessentielelt for samråning for at man kal få till and den faligere utviklingen. Så je tankner de, vi har hørt tre eksempler på, på ledere som virkkel forstår betydning av å mye og snok my sammen. O forståt at liksom farigege utvikkling, må være kollektiv. man kan keæer folk sittte h var for sig og gör det og, og jeg tenker det høres veldig bra ut med såpass stramme rammer, blant annet for sånn kunnskapsoverføring mellom generasjonene på skolen. Altså for å unngå at unge blir gående alene med å oppfinne hjulet, eller at eldre blir gående og gjør ting på den samme måten som de alltid har gjort. Men så skal det jo la sies at om, om dette som har blitt gjort har fungert, det vet vi jo forløpig det, det ble jo sagt at det skulle evalueres og sånn. Vi um, kan jo hende, noen synes det blir veldig mye møter og så videre, men det regner jeg vel med at man har en dialog om hele verden. Um, vi har jo fått høre ledernes version. men ut fra det her blikket ovenifra, så høres jo dette veldig bra ut. Um, så det jo, Dagens spørsmål er jo om vi trenger en ny struktur. Ehm um, och då är ju uh, svaret hörar mellan linjerna. Eh uh, som sånn sett utifrån är ju på något sätt ett nej. Uh, at det, det er är stort rom för tillpasning inom de existerande strukturerna. Ehm um, det går jo in i något som som är sociologer är väldigt av, sånn, det vi kallar liksom balansen mellan struktur och agens. Alltså um, i dette er det här tillfället så sånn, är det også en sån uh, som som så du kan uppa mellan tilpasning og så kritikk. det det är lite det som Erik Irgens på NTNU har kalt, eh en sån tvåöjd blick då som som jag tänker jag är ett förnuftigt sätt att landa at man man som man gör sånt anpassningsarbete så, så må måste man också göra uppmärksam på, på de hvor det är stället vår trycker. vi har ju akkurat det samme på universitetet. Här är vi er veldig mange som er kritiske til utviklingstrekk i forsknings- og utdanningspolitikken, og skriver hissig om det i forskjellige kanaler, eller bare mumler om det på lunsjrommet. kanske mest det siste. Men så er det jo, samtidig som vi gjør det, så er vi jo nødt å, å, å jobbe ned nedifra og få til det som det hela drejer sig om ja. den den fagliga utvecklingen och jag tänker ju det är ju det är ju ledelse det där en viktig, viktig del av led ledelsens jobben är jo den typen tilpassninger som, som vi har hørt om här men också liksom eh vad ska man säga si, um, være kritiskt uppåt og utåt. Ehm det det och de tingena är fullt ut eh, förenliga alltså sånt tillpasningsarbete og eh, debatt om strukturerne. Så jeg, jeg kunne jo på en måte ønske at, at dette her, det sånn veldig konstruktive fokus vi har hørt her i dag, at det, det var mer til stede egentlig i skoledebatten. Eh, så jeg, jeg synes det er et veldig sånn friskt, eh, friskt fokus for um, för för dagen då da. i en kontext då det er väldigt mycket negativt uh, fokus på på liksom i handlingsområdet så så gir det väldigt mening att ha et seminar om det. Men vi som bara har hade sett uh, seminar kan du se si, så så kunne man ju förta liksom fått uh, sitta med känslan av att det er bara jobb jobba smartare. Sånt det är ingen, uh, ingen stort behov for någon uh, annan, bara tillpassa dig bättre. Så det er, jo, det er en sånn spenning som slår meg litt underveis her, som jeg tenkte jeg kunne lufte. Uh, ja, det, det er veldig riktig sett, tenkte jeg, at det er her noen um, ledelser på, på skoler, og da har jeg veldig lyst egentlig å hente både Poul og Cathrine og, og Edvard Frangen, ved at dere altså slår på kamera, som en slags avrunding på dette webinaret. For det at det sitter jo med noen spørsmål også, og jeg tänkte att jeg skulle begynne med siste taler, og så må du gjerne også kommentere det, Kristoffer, utover at jeg nå spør Edvard om disse 222 lærerne. Altså, yeah. eh, har du 222 positive eh, som akkurat ville presentert dette på den måten du presenterte? For aller først viktig å undersøke, det 222 ansatte. Det var det du det Men om det da er, om det er da i overkant av 100 positive lærere, det kan man jo spørre seg om også. Det jeg vet foreløpig er at det å møtes som et lærerfellesskap rundt de elevene man faktisk har et hovedansvar for, oppleves som veldig positivt. Og så er det ikke tvil om at på trossa det så kan det være litt sånn jo, men vi går jo glipp av det, eller for noen så kan det oppleves så mye, og så videre. Så, så vi er nok veldig i en sånn oppstartsfase av dette, og se hva det vil bli. Og det er klart, et profesjonsfelskap blir jo aldri bedre enn den beste og dårligste som er deltaker egentlig. Så der ligger jo sikkert en utfordring. Så, men i all hovedsak så har det vært positivt med det å kunne møtes rundt den elevgruppen man faktisk har et ordnadsvar for. Det er jo et veldig godt fokus nå og rett og slett si at vi samles rundt den elevgruppen som alle har et felles ansvar for, og det ansvaret ligger jo där. så sånn så ligger timeplanen på plass. Tänkte at det skal gi ordet straks til deg Kristoffer, men jeg har lyst til å bare høre med Katrine først, fordi jeg lærte om denne sudoku-metaforen i dag, som jeg for så likte väldigt godt, men så tenker jeg liksom hvor mye har du da jobbet før du kan begynne å legge et på den måten? Eh, altså hvor stor andel av læregruppen må du liksom ha med dig? for å få dette til å drase i på den måten du har gjort? Jeg tenker at uansett for å få utviklet profesjonsfellesskapet hos oss, så altså, må jo alle være med. Eh, det er som Edvard sier, du må ha med deg alle. Eh, jeg føler jo at, og jeg vet, altså jeg har et veldig eh, positivt personale. Jeg er kjempeheldig. Det er så mye fine folk som jobber her. Eh, men det jeg opplevde jo over tid at det var vanskelig for dem å finne felles eh, møtepunkter ikensamt och och skulle stille de kraven till att de skulle leverera på utvecklings så måste vi ju göra något med strukturen. Eh för du kan ju på en ena sidan säga si att ja men det måste bara finnas tid og samarbeta och samtidigt så er det inget höll i tidsplanen genom en hel vecka. men det var vi provade med ett trinn, iksant, alltså för 3 år sedan åttonde trinn, hvor vi hvor vi opp det trinnet etter denne planen eh och det fullt ut. Och så har vi då brukt två år efterpå då på anstette och och rullera om och flytta runt på eh, lärarna så att dette går upp nå på alle 12 lagena da. då. tog det tar tre år. Eh för jag nu är där då, hur det är genomfört hela vägen. Tusen takk for det. Vi skal ta med en liten kommentar, og da kan jeg egentlig la det spørsmålet gå litt til deg også Kristoffer. Det er noen som sier at vi kanskje er nødt til å tenke på en annen måte i forhold til indeling av dagen, teamplanleggingen, teamfordelingen og antall minutter på fag per dag, altså når vi avslutter et fag og over til neste. For i den organiseringen som gjøres rundt omkring i kommunene og på skolene, så er man organisert for å få mest mulig læring og best mulig læringsmiljø. Og er det altså optimalt uh, i forhold til utforskning, kreativitet, tverrpaglighet og alt det andre som LK20 legger opp Det er et veldig, veldig stort spørsmål, så jeg skal prøve å reformulere det, også for vedkommende som har stilt till til i meg hvis jeg det feil, men er det så mye nytt nå i skolen at du Kristoffer tenker som sosiolog og som har sett på strukturer og sånne ting, at man burde kanske bare kaste opp alle kortene og tenkt helt på nytt? Nå du hørt historier av noen som innenfor strukturen har fått det ganske mye, men tänker du at noen skoler egentlig også burde bare kaste opp på alt og så se lagen en helt ny skoleoverdag? Ja, det, det var et spennstig spørsmål. Altså. Det, som, det som er helt tydelig er jo liksom at det de lärarna ska ska uppnå utrol och och ledelsen ska uppnå utroligt mycket inför en väldigt re regimentert uh, struktur alltså ehm um, väldigt reglerat uh, det det är utroligt som är låpolagt att det skall förgå och så vidare det det är väldigt ting man ikke kan göra nå mer. det att vara liksom, kreativ og jobbe sånt som, sånn som det det nog förväntas uh, på tvärs över alla dessa fager är ju enormt utmanande. Ehm um, så och det är ju det, det alltså 20 kräver ju uppenbart mer samarbete för att man ska ska uppnå de intentionerna. Eh uh, och det är ju positivt. Det är väl det de flesta jag ni om att det men um, ja altså, jeg, som sagt alltså vet inte om om det detta är det de, de, de, de strukturtilpassningene som, som, som vi har hört om här om det är ju om de på en måte går langt nok, eller om, om det også må komme noen endringer i de mer overordnede strukturerne, altså de som ikke er opp til den enkelte skolelederen å Det er vel kanskje litt tidlig å si da. men jeg må jo virkelig si at det er imponert over det jeg har hørt her. Mm. Et godt poeng, kanskje er det noe på selve rammeverket rundt som skoleledere må forholde seg til som skal endres. Jeg skal trekke inn Paulien fordi at som du sa Kristoffer i stad, og Cathrine står ganske midt oppi noe, det var morsomt å høre hvordan de hadde pilotert dere fram på mange møter, men, men Poul, du har ju evaluert og du har varit gjennom det, går det an å trekke fram på ett minutt bare liksom den viktigste lærdomen du tok med dig av dette? Jag tänker jo at den aller viktigste lærdomen som jeg opplever alle har vært innom, det er at det er et stort handlingsrom eh, innenfor de nåværende strukturer som man kan bruke. Og at det å være å si, våken og dynamisk tenkende og hele tiden tenke organisasjonen som en mulighet til å, til å, til å nå mål. Hvordan skal vi organisere oss best mulig? Og så stangler det nok på et eller annet tidspunkt opphørende tak, fordi leaderutvalget har jo pekt, altså jeg tror ikke man løser alle utfordringer innenfor de nåværende rammene. Ta videregående og frafall for eksempel, så tror jeg det må noen strukturelle endringer til, også på et annet nivå vi snakker om her. Men eh, mitt råd er å ta handlingsrommet, og vær, eh, det er så fort gjort å, å, å, å si tenke at det, ikke ha dette kritiske, nysgjerrig blikket på måten vi organiserer oss på. Eh, jeg tror ikke vi får til den kulturendringen, jeg mener fagfornyelsen er, eh, uten at vi har strukturer som, som støtter det. Det synes jeg de eh, eksemplene fra, fra Ski og, og Borg har, har vist veldig tydelig at eh, den dynamikken må til for at vi ska ta et steg videre og med det så ser vi tusen takk for i dag og takk til alle våre bidragsytere på dette webinaret.